جب میں کٹن کاٹن کا سکول چلاتا تھا نا تو میں کیا کرتا تھا کہ میں اپنی نیز پہ آ کے نا جتنے بھی چھوٹے بچے تھے نا کے جی ون کے جی ٹو کے ٹھیک ہے ون کلاس کے ان کو میں اپنے نیز پہ آ کے گلے لگاتا تھا اب وہ ٹیچر سے زیادہ میرے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے بچے کیونکہ ان کو شاید لگتا تھا کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ میرے شو میں آ کے میرے لیول پہ آ کے بات کر رہا ہے سو so, جب ہم دوستی جب تک نہیں کریں گے نا جب تک ہم یوت کو سنیں گے اس کو بٹھائیں گے نہیں بھئی آپ اس کو بٹھا لیں کتنے منٹ بول لے گا وہ پندرہ منٹ بول لے گا بیس منٹ بول لے گا آپ خام سے سنتے جائیں 15 منٹ بعد بیس منٹ بعد اس کو بڑے پیار سے بڑے طریقے سے آپ سمجھائیں آپ اس کے شو میں جائیں اس کے مسائل کو آپ اپنے مسائل سمجھیں وہ کیوں نہیں سمجھے گا تو تربیت شروع وہاں سے ہوگی پہلے دوستی, دوستی ہوگی دوستی. اس کے بعد جو سب والی بات ہے وہ تربیت ہوگی انہوں نے سودیا کی بات کی میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو گھر کے ساتھ والی مسجد ہے آپ یقین کریں مجھے کبھی کبھی لگتا ہے اتنے بچے آتے ہیں جتنے بڑے نہیں آتے یعنی بچے فجر کی نماز میں وہ مسجد میں آ رہے کی مسجد میں ایک وہ ایک میں نے کتاب پڑھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک مسجد میں وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو پیچھے سے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی تو آپ پھر اپنے فیوچر کی فکر کریں ٹھیک ہے یہ اتنا زبردست جملہ ہے کہ اگر مسجد میں آپ کو پیچھے سے بچوں کی واضح نہیں آ پھر آپ اپنے بچوں کے فیوچر کی فکر کر لیں